Перед вами самый молодой город Англии. Сегодня он празднует свою первую годовщину. Он знаменит не только красотами своей архитектуры, но и теми благами, которыми пользуются его жители. У них светлые, красивые дома, и сами они здоровее и счастливее всех людей земного шара. Сегодня они отдают дань благодарности человеку, создавшему для них этот земной рай. Вот сейчас на городской площади состоится открытие памятника основателю и благодетелю города. Сегодня у нас исторический день, мы испытываем двойную радость, ночи рады, что эта великолепная статую красит вашу городскую площадь, но еще более мы рады тому, что человек, в честь которого она воздвигнуто, присутствует среди нас. Мы слесём же благодарность Всевышнему за то, что он сегодня здесь среди нас. Да, друзья, сегодня мы с вами должны поразмыслить над тем большим моральным уроком, который следует извлечь из жизни этого человека. Я имел счастье знать его задолго до того, как он приехал в ваш город при счастливых для него обстоятельствах. Он... Он... Он человек, который испытал страдания и большие трудности на своем жизненном пути. Рано оставшись сиротой, он был выброшен в жестокий мир И сам пробивал себе дорогу в том возрасте, когда большинство юношей еще сидит за школьной партой Дэви Купер принял вызов, брошенный ему жизнью Я предлагаю вам вернуться к той холодной ночи в жизни нашего героя с которой началась вся эта история Молодой человек. Благодарю вас. Возьмите. Такси! Пожалуйста. О, нет, извините, это ваша машина. Нет, ваша. А я говорю, ваша. О, нет, ваша. Ну, хватит церемоний. садитесь и поезжайте. Да, ну я... Куда ехать? Я уже приехал. Ширинки два пэцца. мы же не тронулись с места! У два пенса. У меня только два пенса. Давай сюда. А теперь выкладывай шилинг. Эй, такси, свободен? Сейчас освобожусь. Дэви Купер! Дани, Дани, Я тебя не видел сто лет с лишним. Гони Шиллинг! Что случилось? Один идиот толкнул меня в такси. Вот тебе Шиллинг. Триполи, вот где мы виделись последний раз. 17-й шотландский полк. Вот были времена, Дэви. Ну, как живешь, парень? Неважно, Дани. А ты, я вижу, в порядке. Не жалуюсь. Эй, подожди минутку. А ты чем занимаешься? Как сказать? Всем понемножку, а ты? Намели. Не унывай, фортуна дама вертлявая. Едем со мной, я тебе помогу. Ну что ж ты, садись. Может быть, вы справитесь ещё и с этим цыплёнком? Да-да, давайте. Пожалуйста. Спасибо. Mm -hmm. Ну как? Mm? Вкусно? Mm -hmm. Скажите, вы сегодня ещё долго будете работать? Всю ночь. О. Так как ты слишком легкомысленно обращаешься с динамитом голландец, то я считаю, что опыт такого человека как Дэви может нам пригодиться. Конечно, хотя бы на то время, пока у него заживет рука. Дэви Намили готов на все. Ты готов делать все, что угодно, не правда ли, мой мальчик? Ах. Будем надеяться, что этот парень обращается с взрывчаткой лучше, чем ты, старый растяпа. Ведь каждый может ошибиться. Конечно, конечно. Мистер Купер, вы не могли бы приступить к работе сегодня? О oh, нет, нет, продолжается. У вас еще есть время. Если вы не возражаете, ну что? мне бы очень не хотелось обидеть этого цыплянка. Я что, Дэн говорил, что вы вместе были в армии. Mm -hmm. Вы оказывается опытный подрывник. А что вы взрывали? Yeah, well, что угодно. Марокезе Зире Дариани, Амбаремо Эматополь, отчитанный. Бой. Маррефином Дарин. اتچ تردیدی نیست که شما واقعاً به درد این کار میخورید. منتها در کار ما علاوه بر مهارت استادی، خون سردی و ظرافت هم لازم وقتی پاج افتاد بندشو بدم تا چرخ خون ترتاز ظریفه. لا بد اطلاع دارین که ما چه شغلی میخوایم بهتون واگذار کنیم، ما ازتون چی می خوایم ها؟ میاد دلین اینجوری نی سویشا؟ نیا بزربویش تو که угодно، بگید فقط شو. ну что Подойдите ко мне, мистер Кулпер. Вы разрешите называть вас просто Дэви? Я буду очень рад, чудесно. Это внешний вид здания, а это его интерьер. Но, пожалуй, вы все лучше поймете, когда взглянете вот на этот план. Да, а то еще взорвешь не... О, мы все вместе с вами все, что мы делаем. Да, мы все вместе с миром. Но если мы хотим, что мы с вами сходим, то мы должны сообщить в полицию. Так? В полицию. آجا کاری. باطیقه‌ی بسیار جالبی آه دیگه خنده کاپیه. اینجا خیابان باند و اینجا خیابان کاندیتو. اینجام قسمت عقب ساختمونی که راهروش به نمایشگاه منتهی میشه و اینا به دفتر مدیر باز میشه. اینجام قفسه و کشوهای بایگانی و این گوشم محل گاف صندوق. آره، در ضمن باید بدونید که این گاف صندوق دارای 3 تا کلید رمز و در سال 1947 ساخته شده. گاف و از شما ها داشتی. دیم منم نفهمیده خاطی خواهیتون کنیم کنی. که حال وارد سازمان خیریه شدیم اگه بهش نگفته بودیم فارس ها رئیس ولی گفه حاضر همه کار بکنه نارو چیکار مخواب کنه؟ چیکار مخواب کنه، مخواب دارم پولیشی بگیرم چه؟ خب مطل چی هستی؟ تلفن کن دوشت چه باید؟ شوخی رو بذار کنات نارو ای های چی انقدر ناراحتی؟ شما میخوای من یه دوست بشم وقت میپرشید چرا ناراحتم یه دوشت من؟ ماگه دزد بودن چه بی داره جونا؟ داش بودن چه می داره؟ همش ایبه. شماها یه چیزیه که مال خهیتون نیست، فر می‌دین. این کار ما به هیچ کس سد نمیزن. می نمیزنه. او بیچاره جواهرپروش بهش لطمه میخوره خوره، گناه داره. ما بهش خدمت می کنیم، چون میره تمام جواهراتش رو یه جا از بیمه میگیره. بی بی بیچاره بی پروش از کی میگیره؟ تو هراش شنیدی که یه شرکت بیمه بیچاره شده باشه؟ البته که نه، اونها همیشه سرمایه و درآمدشون رو به رخ مردم میکشن. خودت هم میدونی این شرکتای بیمه تا راه مردمو میدوشیدن، حالا باید یه خرداشو پس بدن. کار درست نیست؟ او نرم چکن. من میخوام یه خورده درباره اون پلیس جوانی که میخواست بهش تلفن کنی یا جریانو بهش بگی فکر کنی ممکنه زن و احتمالاً دو بچه داشته باشه درسته؟ خب اگه دوزی وجود نداشون بیچاره الان کار بودین تو نیست هزاران پلیس دیگه مثل اون هیچ میدونی الان فقط در شهر لندن چهل هزار پلیس بود. تو میخوای همه اون‌ها از گرسنگی بمیرن؟ تازه و چلالا و و هزاران نفر دیگر رو به حساب نیاوردیم نرممن خب منظور چیه؟ عجب به خاطر دزدی و جنایت نبود کسی به اونها احتیاج نداشت این حقیقتیه جون من؟ نجاحبان ها نجاح و کارکنان زندانم اضافه کنتون <تصفيق> م... خاطر یه مش دوست و جنایت کار نبود الان صدها هزارچ نگی میکشیدن مت تنگا را میافتاد و در این میتینگا همه شعار می دادن و روپارچ ها می نوشتن ما انگلستان به دزدان احتیاج دارد بده من دیگه اینجا رو نخوانده ماهی رو هر وقت خذا بگیری تازه است. ولی نورمن پسرم زندگی با شکوهی در انتظارته منتوبت استعداد خودت تو در اختیار ما بذاری. نقشهای من همیشه عالی و بی‌نظیر بوده. ولی ihtiyaj به یه نفر که استعداد و مهارت تو رو داشته باشه. میدونی من نمی‌خوام تو رو تحت فشار بذارم ولی باید قبول کنی که از طرز کار و اجرای نقشه‌هامون سر درآبدی. به هر حال این تو هستی که باید تصمیم بگیر. ما بگیری. من خواهم پرسیدم که تبه دلگ نمی رزدم. تصمیم می بگیرم در جریان بذاری. چون سر ساعت 9:30 امشب باید یه کار کوچیکی انجام بدیم البته با اجازه شما. شطا دیوی؟ شطا تی ریشیل؟ پولیسو دیگه کاملا درخشانو اخشانو بدون درد سرو کدوم؟ ساعت هاتون رو با هم میزون کنیم تو چی؟ من ساعت ندارم ساعت دار میشیم اونجو جماحه پروشیه یه مریا انجامش رو دوستانم هم غیر ممکن دونستن ولی همانطوری که خودتون میدونید همیشه عقیده من بر این بوده که باید دست به کارهای بزرگ و غیر است. از وقتی که دوستمون نورمن به ما ملحب ماهید یه بسیما پس چون واشم و نیمانیم پاگستیدی سیت ایتاک جکمانی Если вы не возражаете, я приступаю к изложению своего плана. Прошу. Перед вами... Адольф. Джентльмены, объект, на который устремлены наши взоры... ...как... ...почекер. Пимаристан сам Майкел гарар مشکلی که میشه دوست ما آدلف از حل اون عاجز بوده رفتن تو بانک و پاسپورت به صندوق آهن است خیلی است در من الان منتظر یه مریض هستم او آورده داشت ما او چکیرم خواهرم خوارم ببرینش به اتقه عملی بی ولی مثل اینکه پرونده شو نداری. وقتی زندگی یه انسان در خطره پرونده چره من ما میریم به اتقه عملی شو مرای فهمیدی بله آقای دکتر خیلی متاسفم ولی آخه ولی شما... آخه نداره تو اجازه داد بیای تو خهر بگه نمیدونی همه ایما زد و هستیم معذرت میخوام دکتر نمیدونستم عمل داری ولی آخه همه بگم ولی آخه نمی‌دونم پول خرج کنه. اوه. اوه. آهای. اوه. الحمدلله با هم می‌خوره. بله ببرید مریض خونه. می‌دونی چی کار داری می‌کنی؟ می‌رن باقشی بیل بزنه می‌ل بزنم اون می‌دونی؟ بی بای آخه چند دفعه بهت بگم تو باید تا اومدن من تو سلولت بمونی تا من ظاهرم بیام و درابرات باکنم ساعت نام خورده‌ای خیلی دیره راستش با خوابم برده آزرت مو... پوش کن ما اجازه نداریم بذاریم زندانی آزادانه رفت و اومد کن نمی خواستم اسباب زحمتتون بشم آقای گیر. آه هیچ زحمتی نداره این وظیفه ای منه. من باید به فکر خودم هم باشم. شاید یه وقت به سرت زده و خاصیت فرار کنی. او آقای گیر از این شوخی‌ها نكنه. من الان 5 ساله که جام تو این هالف هیچ وقتم فرار نکردم اون در شاهد. اینجا خونه نیست که بتونی آزادانه به سلولت رفت و آمد بکنی. چرا اینجا خونه منه؟ تنها خونه واقعی که تو عمرم داشتم آقای گیری. با وجود این مجبورم مقررات اینجا رو را رایت بکنی. خواهش میکنم روحم. برگرد به سلولت به چی چی به سلولت شیش نول شده بودیم سلول لشدی ده بودیم پس باقشه رئیزی کی بیل بزنه روش کن تو برگرد به سلولت تا خودم بهت بچم بیا بیرون چه؟ الان میتونم بیا بیرون؟ نه بر تو در رو خودت ببن چرا داد میزنیده ها؟ شاید که نمونم از اینا؟ حالا طبق مقررات درخواست خروج کن زنانی نورمان تقاضا بیخوند بهش اجازه بدیم بره بیرون باقشه این رئیس بیل بزنه اجازه صادر شد چی کار چرا این در بیشه؟ بله که میشه؟ برای که از تو قفله چی گفتی؟ از تو قفله هفته پیش کار گذاشتم Забудьте вернуть табличку. Доброго, Фред. Привет, Дэр. Он здесь, падрэд? Спасибо, его вызывает начальник. Освобождают досрочно? Да, мистер Грин, но он еще этого не знает, и мне поручено сообщить ему. یه همچین خبری من واقعا خوشحال میکنه و به هیجان میاره نرمن سابقه خیلی پدر کلان قشنگیه نه هره نرمن تمام کارهای خدا همید ده. قیلی معذرات میخوام پدر اینا رو من کاشتم نه خودم آه نرمن وقتی کارت با کشیش تموم شد برو دفتر رئیس رئیس باز چی برم دفتر رئیس من که از کسی شکایت ندارم محیط زندان برای تو خفه قنابر نی؟ آه نه پدر. اتفاقا محیط آروب و جمع جوریه ما شدیدم این آقایون دوزدان نه تو کار نه مسئولیتی درست مثل زمان بازخابیدگی تو واقعا محیط زندان دوست داری نرمن؟ خیلی ببخشون که جسرت بکنم ولی به نظر من بیشتم یه همچین جاییدی اگه میگفتی جهنم بیشتر شوخی میکنی؟ شاید نمیدونم پا مویم اتو نیتیم ادلا شودک نور من روزی که آزاد شدی خیال داری چی کار بکنی؟ آه آفلان که من بده. دل دلاخره باید تو فکرش باش از عرفشم را ولی این حقیقت رو نمیشه ندید تو باید با زندگی گذشته قطع رابطه بکنی و راه راست رو در پیش بگیری آه از این بابت خیالتون راحت باشه من دیگه درسم و حفظم بهترین راه رای بیدست اندازه مطمئن باشیم پدر. آه بله بله کاملا مطمئنم. در زم خیلی هم خوشبختم که این حرفا رو میشنوم. چون برات یه کاری هم دستپا کردم که فورا مشغول. خیلی از لطف تو ممنونم پدر. بهتره وقتی مرخص شدم حرفشو بزنی. تو از الان مرخصی. جه. بهت تبریش بگم دوست عزیز. دو سال بقیه زندانتو بهت بخشیده. به خاطر رفتار خوبه اونا میخوان من اینجا بیرون کنم؟ آره. حالا بهتره بری ببینی رئیس زندان چیکار داره ولی اون‌ها حق ندارن این کارو بکنن. منظورت چیه آخه اینجا خونه ادم منه بخشی که توش زبمت کشیدم تازه داره تماشایی میشه اگه من از اینجا برم چیکارای کی رئیس کی زندان میکنه؟ کی میگه دبخونه میرسه نه من نمی‌رم برای عزیزم دیوانه نشو من نمیرم فکرشم نکنی ولی هر زندانی دلش میخواد زودتر آزاد ولی من نه دادگاه منو به هفت سال حبس محکوم کرده هیچ برابری ندارم نه. او نرمه. هیچ کس دیگه حق من از من بگیره. این کار از عدالت میتوره. اتفاقا اونا هم دارن عدالت رو میکنن. رئیس زندان میخواد به این وسیله از حسن تو قددانی کنه. واقعا که چرای خوبی واسه قددانی انتخاب کرده. بعد از اینکه پنج سال جون کندم و باغچه‌شو بیزدم حالا او چه هوست رفتاری بشتشون بده میگنش باغچه‌شو خراب میکنن. نرمه. من بگم که تو نباید این کار بکنی نورمن یه خود فکر کن هماغت نکن جنم تو الان دیگه آزاد شدی ممکنه اجازه بدیش ایش بدی که اینجا بمونه بیا بریم پیش رئیس نورمن بیا بریم. خب فقط سه بریم جنم بریم خب یه ما یه روز آه خب، حالا دیگه میتونی بری دنبال زندگی باریکاله پسرم اقلا دو هفته بعد به من مولاد بده نه نرمن، در این مورد تمام عرفام روزنیم الان وظیفه تو اینه که جاتو در اجتماع بگیری و در راه خدمت به هم قدم برداری اینم بلیتت تا اسلیت اینم معرفی نامد سعی کن گمش نکنی. وقتی به اونجا رسیدی باید تو به مؤسسه مکیل اپ و شرکا معرفی کنی او نرمند در این لحظه حساسی که میخوای زندگی شرافتمندانه ای رو شروع کنی باید قلب از شدت خوشحالی واقعا به تپش در بیاری خب حاضرید بریم بهتر عجله کنیم و الا به ترن نمیرسیم او او. بیا بریم نرمند بیا بریم سلام نورمن چطوری؟ آدور درسته نورمن با هیچ وقت دوستای قدیمی و عزیزمونو فراموش نمیکنید. پسر پرابل... لعنتیت چه جهنمی بودی؟ دوست عزیزتون نباید ازم دلخور باشی خودت هم میدونی که باعث دستگیر شدنت ماها نبودی. کرب بختم البته که داره. خب دیگه بهتره گذشته رو فراموش کنیم. به بالا نه ما چاکر مادور. شاید کار نیست ولی تو باید با ما برگردی به لندن. بیا benim servet'onu onavor edelim ve bir جشن kutlayalım نه من در شمال یه جای کار گیرم. کجا؟ توی یه شهری به اسم اسلی. کارا برو من دیه. این کار کشیش برام پا کرد. یعنی میخوای بگی کشیشم با ما هم دستیه؟ نه. من دیگه می‌خوام آدم با شرفی باشه. احمق نشو نورمن. یه هفته صبح تا شب باید جمع میکنیم تا اکثر هفت پون می‌زنن کفه دستت بیا بالا. نه. ما میتونیم ثروتمند بشیم فقط کافیه که دو سه ماه کار کنی و بعدش بازنشسته کنی با به آخر دفعه میگم نه من قول دادم با آقای کشیش بعد از این میخوام از راه حلال نون بخونم نورمان آه برش کن بسر بره آخا بر ما بشه اتیاج قول میدم تا چلا هشت ساعت دیگه مقوم نون حلال رو درش کنه عجله نکن برو بریم تا ساعت افتاد بی بی ببریش چون ترن ساعتی 75 دقیقه حرکت ببادن. ولی من جایی نمیرم قراره همینجا بمونه تو این شهر آخه استختام شده تو کار خونه‌ای لا بود تو کارخونه مکیلا کما کجا وجدی اینجا همه واسه مکیلا کار میکنه ای بیونه نشده ای نیازیاتم رو بهشت می من الان سوار ترن شو فوراً از اینجا بر بریم کجا؟ هر جایی که بری بهتر سین نه قبل از اینکه بشه از اینجا برو اوه, اوه. باشه ولی بعد نگی کیتره بهم نگی. ما از چی رسیمات باشه. شاب بخی، خاطر، چه بخی فرمایشی بود؟ اشکالی پیش اومد؟ نه. هیچ اشکالی پیش نیامد. من یه معرفی نامه دراد. رجبه کاری. نه آقای نورمن شمایی؟ بله، اون چیزا می‌خورم. بله، می‌دونن. اصطبلش کن. جانی، آقای نورمن اصطبل شروع به کار می‌کنن. یه دست لباس کار بهشون بدید. اوه. شما تو کارگاه شماره 1 کار می‌کنی ما ما چکس میس نیدو سیبی گدنی بود گذاشتم تو ایسکایی راهن خیالتون راحت بشه من تو کرخونه خار گرفت دفتر را امزا کن اینجا را آدرستان بنویست من آدرست ندارم والا واسه همینه که دارم اتاق بگیرم دیگه هایگه اخ چیسته پس آدرس قبلی تو بنویست چی زنده بودی؟ من من که بهت گفتم از این شهر برو اما حالا دیگه خیلی دیر شده ترن حرکت کرد اینجا یه خونه دیگه ای هم هست تو اصلی از هر چیزی فقط یه دونه هست و همه‌ش مال مکیلا پیه. بلاخره مجبورم یه جایی بمونم تو خیابون که نمیشه خبی بلحال از کبکی که بهم کردیم و چک هی hey, یه دقیقه بزنگی س... چی؟ بهتره با من بیاری نمیخوام به زحمتون بشه بیا بری من یه اتاق اضافی دارم البته لوکس نیست ولی مرتب و تمیزه میتونی شب توش خب بهتره یه موضوعی رو راجب من بجونی من قبلا زندانی بوده. در این صورت تطفاً از سلیت خوشت میاد بیا برین، اول باید چم تو بره. نه من نمیام خونتون نمیخوام اسباب زحمت شما و خونوادتون بشه اشکالی نداره اینجا منو دخترم زندگی میکنه نه، بهتره من مزاهمتون نداشم دیر اومدی پدر او سلام آقای نورمان او او او سلام این دکترم من از دوربن فاش کردم اینجا بمونه ولی اون قبول نمید آقای فاسته، حالا که اصدار میکنین، قبول بکنم میمونه بیدون، دسته کمون زیده است بفرمین تو آقای خیلی زود یاد مگیری خیلی زود یاد مگیری کم داره کار آسونیه وقتم کار آسونیه آره خیلی آسونه چون تمام دستگاه از بالا تا خود دسته در اینکه یه اتبیلان داره چه تا خود دسته کجاست دسته اونجاست آه اونجاست سه سورت داره تونگ یواش و متوسط هر وقت خواستی نیگرشتری کافیه دسته رو بکشید تا وایسه اون راشت میدازه؟ نه نه اون نیگرش میداره لبا دوقع روغن زدن باید نیگرشتره؟ نه نه نه موقعی که داره میچرخه باید روغنش زد بلا یه نفعه تمام دستگاه ها گیری پاچ میکنه کار ساده ایه چی چی چی پاچ میکنه؟ گیری پاچ آره یاله شروع کن آقا تو. بگی تو تو من میرم یه سیگار بکشم تو مواثب دفتگاه باش بگی با پشت نکنیم Ухтам Масулей, господ Кюэр! Манап! Малинча! Зилей рапчин, Вы! Вы идиот! Извините, мистер Макилов, это новый человек, я его сейчас же уволю! Все убытки за ваш счёт, убирайтесь отсюда! И немедленно! Это не я, это Маслёнка виновата! Вы меня слышали? Расчёт! И немедленно! А может быть подождать? Он работает первый день? Да, сэр. Не ошибается только тот, кто не работает. Я уверен, что со временем он научится. Я прошу пока не увольнять его. Я всегда был справедлив по отношению к моим служащим. Благодарю вас, мистер МакКиллоп. Благодарю вас, мистер МакКиллоп. Но больше, чтобы этого не случалось. Можете мне верить. Я все учел, это не повторится. <свистит> а, о, Господи, осел! Извините, сэр, я вас... Не заметил? Идемте, Эштон. Не понимаю, Мактилов, зачем вы нанимаете всяких болванов? Надо было его немедленно уволить. Он простодушен, а нам такие люди всегда могут пригодиться. В частности, сегодня, на собрании. Вы поняли, Эштон? Пора начинать. Не торопите меня, Эштон. عجتان موزو این سهام باعث اسکدر بسر موند منظور همش قانونی است. از این بابت کاملا من باش شما <سؤال> می‌گویم я не این что вы انجام в شما را به سرعت به سرزمین خود Леди и я буду откровенен. Наш любимый город умирает. Он разрушается у нас на глазах. Мы опоздаем на собрание, мистер Купер. Я готов. А ваш отец не идет? Нет. Разве вы не заинтересованы в процветании нашего города? Он от этого станет еще хуже. Я с удовольствием взорвал бы его ко всем чертям. Ну ладно, папа, хватит. Ты его взрываешь каждый день. Но если вам здесь не нравится, то почему вы отсюда не уедете? Я с удовольствием уеду, если вы мне одолжите денег. Идемте, мистер Купер. О, мистер Фостер, неужели вы не пойдете? Нет, я терпеть не могу Макфилопа. Я заранее знаю все, что он скажет. Я делаю все, что могу для счастья нашего слита. Ведь счастье этого города есть счастье его граждан. Очень похоже. Процветание нашего города выгодно для всех нас. Процветание нашего слита выгодно для всех нас, для вас, и для вас, и для вас, молодые люди. Итак, всеобщее процветание или упадок и разорение, так стоит вопрос. И на этот вопрос ответ может быть только один. Я знаю этот ответ. Ищите дураков где-нибудь в другом месте. Правильно. Вы забудетесь и себе, не о Абсолютно с вами согласен. В нашем городе нет и не может быть дураков. У нас люди умные. А умный человек всегда понимает, в чем его польза. Общество по возрождению свито. Вот что нас может вывести из тупика. Я лично вложил крупную сумму в это предприятие. Мой коллега, мистер Эштон, این سندیکات کتران پیداید ویلید و بودشه ناشو گرده ازشون پشتیبانی بکنند زمنانه تذکر بدم اگر هدف ما موفقیته مایستی از هر سرمایه اهم از کوچک و بزرگ استقبال و حمایت کنیم از فردا و مقدار زیادی و راقصه هم در دسترس عموم قرار خواهد گیرم و من اطمینان کامل دارم که شما مردم خوشنیت این شه با خرید این سهام، علاوه علاقه و تحجه خودت رو نسبت به پیش را... از بورنم انتوزیازمم ات کلیک نیتیس نپریزیف اپشیست و پا وزرشدینی سلیتا نواز سموترید ایسطوریه کارخانه دیگری در اینجا داگر خواهد جا تا استفاده تو بیشتر بشه بعدی باید یه فکری برای کارخانه خدیمی بکنید راجب اونم صحبت بید. با وجود اینکه هیچ مایل نیستم فکر میکنم مجبور شم کارخونه رو تعطیل کنم. شما نباید کارخونه رو ببندید اگه کارخونه رو ببندید همه یه باید کار هممون از بین میری. مردم نجیب تنها راه نجات و تنها امید سرمایه گذاری در شرکت توسعه و حیای شهر اسلیده حالا که متوجه ضرورت و فوریت این تر شدید من مطمئنم که به طور کامل ازش پشتیبانی و حمایت پشتیبان و آخرین پنی از پسندازه تون رو به مصرف خرید سهام میرسونید که رفته بیشی سهم بخری؟ اصلا بیشی نیست. چه شبای قدرت خواهی؟ بود کار به دنیا می شود. اشکالی؟ مدت بازرگی مساعی ماکیلاب. برای نجات شبایی شده خوبیده دن ولی شباه قبول نمی کنی. معلوم میشه شما با آیرتون ایمان نجاری گورا داد میگم هیچوقت هیچ کس آینده‌ای وجود نداره نرمی نباشی بسو چی؟ چرا فکر آینده اون رو نمی‌کنی یا بچه‌ای می‌گنی دیگه این اون یه بغلی دایی این کوچولاق که توی شهر تمیز سالم و تندروش بار بیاد دیدی من موقعی تازه وارد باشم ولی با آینده شر ایمان دارم همینطور باقای مکیلا الانم ادعا با ثابت میکنم و برای آینده این مبانی سیه چرا؟ من پنج سال مثل چون کندم تا تونستم این بولارو جمع کنم باور کنی بدرم در رو بفرماین آقای مکیله این حاصل پنج سال علق ریختنه چهار لیره و هفت شیرینگ و پس این این میخواد خودش بوله رو بده باقای آقای مکیلم هلگه کریه بفرمید این بایانزه این شر ایمان داره بهتر شما هم ازش تقرید بکنید بله <تص> که اینجور شما هست راست می‌گه جای نداری. راست میگه بالاخره هی این خارجی تونست چشم و گوش همه ما رو باز کنه اصلیت همیشه خودشون مدیون تو خواهد دونست جوان پس یه دست ببخشیم جون. او سلام آقای مکیلم دلت میخواد به طبی چهاران ارتقا پیدا کنی؟ خیلی ممنونه منم ازت ممنونم، به خاطر کمکی که دیشب نم کردیم امیدوارم منافع زیادی گیرت بیارد باور کنیم، منم مثل شما به فکر منافع خودم نیستم آقای مکیلم هدف پیشرفت اصلاحی شرده بله، بله البته خوب، شب بخیر آقای مکیلا چیه چی میخوایی؟ اجازه بدین می دفتر که را تمیز کنه البته. جب بخیر؟ آقای مکیلا چیه دیگه چی میخوایی؟ منکنه چیزتون را ایرکتون را دیگه ایرکتون یه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 مکیلا پینجا یه دوش داره مچکرم من جوابش میدم هلو مورلی عشنا فیلن کار داره من کلینزم هفتاد و ن... مطمئنی خوبه جدن عالی شد هه. آره حالی آره بهش میگم مورلی بود آه؟ او مورلی خب چی میگفت خبرای خوب خبرای خوب مردا صبح که کار بور رو بشه قیمت هر سنبه 79 میرسه 79 آریه ما فکر کردیم تا یه هفته دیگه به این قیمت نرسه <تصفح> در این صورت خیلی بیشتر از روزی که انتظار داشتی میفروشیمش فکر میکنی تا چه مبلغ بلوبریم بره. تا سب. یعنی تا اینه؟ ممکنه بالترم بره صد و ده، صد و ویس، سی، یا شاید هم بالاتر. ولی اصلاً که بجره من نمی‌فروشم. <سی>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 ساعت دیگاه نکنم کارپا خب، یلی از روز برو چشم کارپا، مزیرت میخوام کارپا از بابت تمام هم تبریک عرض میکنه چی؟ آلی داخت داده نور افتوالا دیگه در که بعضیه گفت اصلا ترقی نمیکنه الان میره بهشو فر بیده. نه نه نه تو نباید این کارو بکنی چرا نکنه شما که گفته وقتی بسینه تا پوستی پر یوته ش را به بود آره ولی موضوع نیستشون اگه همه بخوان بفروشن ما وقت قیمتش میاد پایینکی خ گوش کن بذار یه چیزی بهت بگم اگه این موضوع رو به کسی اگه من حاضرم دو تا تاسهام خودم رو بهت بدم اون وقت موقعی فروش که شد بهت خبر میدم کارشو بکن پس شما فقط بخواین جیبایی خودتون پا بکنین پو تو توش یهیبان پدی آقایش но главное уметь молчать я могу на вас положиться Балакурба мы чё-нибудь обменяемся ман گفتی کی؟ نورمن نورمن؟ نورمن؟ آره یادم بود چی کرداشتی نورمن؟ یه چیزی رو بدتون بگم آشتین کلا برداری گفتی آشتین کلا برداری؟ چویی؟ این موضوع رو به کسی دیگه گفتی؟ نه آن الان تو الانم من دختر نورمن؟ خوب برای؟ گوشی تو در امیر یه دقید رو نگاه نورمان؟ پولیس آقای بازرات شرخدارت صحبت میکنه به من خبر دادن که شخصی الان مشغول باز کردن گاف صندوق منه متشکرم نورمن؟ حالا درست به گوش بده و هر کاری که بهت میگم بکن چه اشخار با گاف پشت عکسه؟ پاکت قهوهی رو از توش بردار و زود بیارش اینجا بده من پاکت قهوهی رو بیارم اونجا خیالتون راحت باشه الان میاره. الو آقای مکیلب نگفتین رمزش چیه؟ الو الو مجبورم رمز خودمو به کار بندم دشمان. حالا مسئله بچهای خوب را بیافتریم. سعی کن فرار نکنی. شما اخیار کردین که من این یکی دیگه, دیگه کور خوندید. من می‌خواستم اینو به بدم آقای مکیلا. تو این پاکت مدارکی هست که باید می‌شفتم. لا بول ژولیکا. کاملاً همینطوره. شما هم من عوضی گرفتین. بهتره با آقای مکیلا تلفن کنید. او اونا خود شما. بفر به نه آقای مکیلا. اینم پاکت. توز دستگیر شد به موقع رسید این سرکار. شما خواهده تو گفتی که من, من اینا گفتم به صندوق من دست بزنی؟ به نظر شما این عذره بدتر از گناه نیست آقای پولیس؟ ولی شما گفتی؟ میدونی چیه؟ اون یک کلا اینجوری از کسی که یه دوزد سابقه و پناه داده تشکر میکنی؟ این چیزا باعث میشه دیگه آدم به کسی رحم نکنه؟ ولی من نمیزرم از گلید داره پایده قایسا؟ قایسا اوه دنبالش وای وای وای Вот он! Держите его! Ну, что нового в газете? Да ничего! Ох, Норма! Чище норма! Мы хамманы беги на! Чня! О, лично! Маги, тут Я попался ловушку! Оказывается, мистер Маккиллоб, жулик! Ну, это мне тридцать лет известно! Садись лучше выпить Они чай! Они хотят ограбить весь город! Я... я случайно их подслушал. Дэвид, ты должен бежать. Эти негодяи засадят тебя в тюрьму. Вот и хорошо. Там я буду в полной безопасности. Не говори глупости. Беги, Дэвид. Беги через чёрный ход. Возьми мой велосипед. Как же быть? Мы должны помешать Мактилову. Единственная возможность ему помешать, это взорвать ко всем чертям наш несчастный город. Пожалуй, это неплохая идея. Он ای ای... چکا کشی؟ بخوادی اون کچاست؟ ما میدونیم اینجا مخفی شده شما میدونید راه دادن یه طبخ چه مجازاتی داره؟ در این صورت بهتر از اینجا بری بیرو ش سوپ باشین سوپ باشین سو شیرله این کهجل من چیز؟ دی نمیدونونه که این جو. جو. برگشت رئیس. خب. بالاخره نون حلال دلت و ذات ها؟ دیگه اسم نون حلال و شرف اینور چی سره جلوی من نمند. از این بعد منم میخوام تا ادمای به استرد درست نادرست بشن. باعث خوشحالیه، بالاخره چشم و گوشت واس اول یک لیوان مشروب میزنیم و بعد شروع به کار میکنیم. چطور شد دوباره برگشت تو این اخمه؟ راستش دوسته از این زمان نمیخوام چیزی رو از تو پنهم کنم. حقیقتش اینه که از وقتی تو ما رو ترک کردی شانس ما زمان برگشته. آینده استیبا. میده اگر بگو که چه کاری در نظر برای تو. نه همه چیز را برای شما انجام یه کار عادی نیست این شیه سحام توسعه و احیای اسلیت هره حق با تو دوست عزیز یا خوشگلی میشه با حاش تو از کجا میدونی؟ قبل از اینکه که وارد این کار بشن نور عزیز از طریق شهرسازی و این حرفا مردم رو میچپیدم ولی باور کن گاف صندوق بیشتر صرف داری ولی اون اصلا طباق مردم شهر کلا رو داشتن اگه جلوشونه نگیریم هستی نیستی مردم رو میکشم بالا و هیچ کاریش هم نمیشه کرد ها افکار عالی پیدا کردی نورمن وقتی تمام پولا رو اصال خوشی کشیدیم بیرون مبخ پنی آخرش پس میدیم به مردم حلاشت ربین ها باز میخواد نون حلال بخواه هره نورمن بقیه توی <تصفح> یه دفع این خواهش تو انجامش قیر ممکنه نورمن بله خب باش تینی <تصفح> پاموش منیم اوه نه نه نورمان درشتا درشتا نورمان من که نگفتم به کمک نمیکنیم ولی این کار یه خورده فکر میخواد و از فکر مهمتر پول برای شروع کارمون 3825 دلار موجوده بگی اوچه مالدیت دیوی نو تلکه ورید لی اتوه خواهد ها حالا ما باید متد اخفالو به کار ببریم یعنی باید خودمون رو طوری جا بزنیم که همه فکر کنن اعتبار مالیمون نامحدوده در زم طوری برداشت کنیم که کوچکترین تردیدی در درستی و امانتمون نکنه این یک چش یه غیر ولی تو همیشه دیش دست به کارای غیر ممکنه بزنی مبارزه یه جالب و شیرینیه بله اول کار ما تطبیق اون مشخصاتی که گفتم با قیافه‌های خودمونه البته <تصفيق> خیلی ساده است خیلی قربان شما در اینجا چند تا اتاق دارین؟ گمعن بیست تا قربان بیست تا برای ما خیلی کم هست او متاسفانه فقط ده تاش خالیه قربان نا چارید بد بگذارانید میجر او نه قربان مذارت میخوام من به نظرم رسید قبلا شما رو یه جایی دیدم تو مجلگ تای؟ او، او، البته <تصفيق> لطفا ممکنه خواهش کنم دفتر امضا امزا بفرمایید قربان بله البته جنرال پرکیز اند همراهان ملیت قربان به خاطر مسائلی نمیتونیم به این ساور جواب بدیم ما به طور رسمی وارده اینجا شده او، البته البته <تصفيق> اونجا چی هست؟ سالن نشیمن قربان فکر جست فکر اینجا دفتر من خواهد بود میجر بله اینجا اسما برای کجا بذاریم ری؟ بذاریشون جا برایت بود موازه به لحجتم باش میجر جنرال لطفاً ترتیب اتاق سایر آقایونم بدید اتاقه جنرال گروه ترتیب اتاقا رو بدید یه سقار بود میجر بله جنرال پروفسور. یا مای هر گنرال جنرال شما هنوز اینجا هست؟ میتونید بری اعتات خبان میترسم با چمون واشاردار تا اینجاش که خوب پیش اومیم. می ترسم بعدش خیدی و رولت خوب بازی کرد میه بهت قول میدم که مدیر هتل همین الان پای تلفن باشه بله همینطوره مال ارتش آمریکا همه کارشون محرمان است ولی من تونستم بفهمم چیکار دارن؟ مشکای فضایی آ بله درسته <تصفيق> فکر می کنم بهتره فوراً بیاید قربان فعلا باید بشینیم و منتظر باشیم او حتما من نمیش تو این لباس ممکن نیست نمیشه اصلا کلا کج ای دکن. اینکمه کجا گذاشته؟ باید خون سر تر از این باشه آقه اینکمه گم کرده نه متشکرم سالان نشیمن رو اشخال کردن مم, واقعا جالبم گفتتی اسمش چی بود؟ پرکینز؟ بله درسته جرال پرکینز تو کارهای فضایی آز اپیسالیست براکتم و هم تایم В журнале Тайм. Да, в журнале Тайм. Э, конечно. Он уже здесь. Чем мы можем вам служить, мистер? Э, простите, я не знаю ваше имени. Зато я знаю ваше имя. Знаю даже, зачем вы приехали. Я вас вижу насквозь. Я ведь тоже заинтересован в строительстве ракетной базы. Генерал Перкинс. خط جا بیان زمانم از کجا فهمیده این؟ منم گاهی مجله تایم رو میخونم قربان واقعا جالب پست مستر اه مکلف مستر مکلف ای تینک پتر تا اونجاوی که امکان داره موضوع رو بگم به ایتون آلیه جنرال منم کشم ماش نمونه خربار هست هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه چرا نمی‌دین موضوع خوب توجه کنید بشه مکال. عجیب خیلی به نظر واجده. ها شناره شما شما قرار ملاقات دارید؟ معذرت می‌خوام جناب ژنرال، باردا مطلب نشید. ماشي اخو. اینو ناسکلکم نیزویستنه و این مر جا هستی؟ بله همینطوره درسته که تحصیل صرف زمین ها و این شخمالی شما؟ درسته این قسمت هایی که با پنسیل آرامت گذاری شده؟ همینطوره حقیقتش این هست که ما میخواهیم؟ مو خاتیم کوپیت؟ کوپیت؟ پروفیسور، ها اویرنیشت دلازا؟ پروفیسور، شما بهت مینام داری؟ نه، هر گنرال تبرگ من این پایگاهی پرتاب دی با سرعت بی و نیروی حاصل از پرتاب یک میلیون موارد. آو آو یواشتر یواشتر توجه داشته باشید که مسئولیت ام. کار من در اینجا فقط ساختن پایگاهه. کافیه که شب اولم بگید چقدر زمین لازمه؟ که من فوراً قرارتون خریدن کنن. چقدر زمین لازم دارین؟ فکر می‌کنم تمام این شهر زمین هاییه، اطرافش ولی قبلا باید شهر را به نقطه‌ای دیگری منتقل کنید؟ قلیه شر زیادم کوچیک نیست من سر من نمیخوام سر قیمت با شما چونه بزنه برای خرید زمین ها بوجه زیادی لازمه تازه سرقفی و مخارج اضافی هم وجود داره شما شهردار اینجا هستید و من مجبورم و رو براتون فرش کنم بوجهی که برای این کار در اختیار روی منه در حدوده یک میلیونه یک میلیون دلار. پاند سار تو فرمودی سر گوشاتون او از شما با عنوان شهردار باید ترتیب تمام کرهبدی خرید زمین از اشخاص پرداخت سرقفلی و بقیه کرهبی که بر به تخطی شهره البته البته البته با این همه کار گرفتاری به ترقت شما نمیتونیم با مردم مذاکره کنیم این کارو بذاریم باهاتون خوب خوب در زمین بدوید که ما نچریم سازمان توسعه و اصلاح شهر اسلامی در اختیار خودمون بگیریم. فوراً سهامشون رو بخرید البته البته یکی دو سوال داشتم که می‌خواستم الان شما باید تلفناً با واشنگتن صحبت کنید واشنگتن اوه بله نزی بود فراموش کنم یاد لازم перед вами извините мистер جنرال من همین الان میرم ترتیب قراره میدم سوالات من زیاد مهم نیستند این از کلام بیرون نمیره مسیم که من شما رو یه جایی دیدم از کجا تو؟ یه شاید تو یکی از تارتهم نیویورک بوده نه نه منظورم همین همینجا نا تو. تو در کلان شما ولی این مزخرس اصلا امکان نداره روز بخیر کنرال روز بخیر سیر یعنی میگی گل خواه؟ اگه گل نخورده بود تو الان داشتی غذای زندان رو میخوردی اگه اون یه جنراله جنرال کجا بود؟ اون فقط یه سربانه. تو از کجا میدونی؟ جنرال تو به این کتوله ای نمیشه کده هفته نورمن؟ نورمن شش چه جوری برای من شناختیم؟ تو خیال میکنی با تغییر لباس میتونی کسی رو گول بزنی؟ اوالا، تا که خیلی خوب ایک شفت کردم، یه چی، بردنت نظام پدری پدر یونیفرم آمریکاییه. یونیفرم افسره‌ی آمریکایی. این نایب شدی؟ نه سر، من یک جنرال هستم. حتما دیوونه شدی. گفتم که برمیگردم تا حساب مک‌کیلا بهرسم. من هرایی که وجود داشت همین بود. ولی نورمان این کار صحیح نیست. تو باید به من اعتماد داشته باشی. من میدونم که چی کار می‌کنن. چی کار می‌تونی بکنی؟ من به خاطر کاری کنم. حالا ثروتمندترین کشور دنیا ازم حمایت می‌کنه. دی یونایتد استیتس آف آمریکا. راضا نه اباتم نمی‌دونم. تو видно دهنمون نی سیدی اکتورمی. تورمی نه تا کوشتم. با... آماندا، شما میخواما به گرفتن به کمک شما هم احتیاج. هم. رومان میتونی حساب کنی جنرال خب پس کوش کنی. ما کاری کردیم که مکیلب تمام سهام سازمان توسعه شهر اسلیت بخره. او حتی حاضره دو برابر پول بده. این خبر باید به گوش همه مردم شهر برسه. این کارو بذار به عهده من. کافیه که امشب به تمام بارای اسلیت سر بکشم. این که کار هر شبه. دید. نورمان ин карتیونه کیه؟ هايش میکنن به من اعتماد داشته باش. اگه اونا دستروش دیگه تاقد بیارم بیارن، به بیتون از این شهر سیادت شده. وچیمو ده ویتن نام واینو؟ تا دابو تو موق زاروات ات گورو. یا بلو اوچنی خاتیل ات ویدیت. نو شتاش، ماژ دتی او ویدیت. یش! یش کار با اونجا ها بکشه گرام پاو. اونهاش، من هنوزم میگم اون یه سروانه. آره هرچی بجی تمام میدون و سندشو حاضر کن تا من پول رو برسونم اون چقیه آفیه چی شده؟ بچه رفته بودم تو بر یک گلست بزن یا توی شعری کنه از اینکه اینجا خب؟ من جواره اش استونم متو علام خودم نبود که یه دفعه رکشید اون همین ازیکای پای گدره چه سره احمد اول نشیرو کردن یا چیشون رو با چادر گفتم خب معلومه منم گفتم سم رفیق بعدش اونا و فرم حفظ کردن ما یکشون بهم بعدون یکی گفت ما عل ما از اوباشی برکشیم بعد ما میاد فقط همین خب به منو برق خاطر اینا ایتیا کریتیس بروکلن تا причём тут کنیشنه اقواتوه ولی خب من یه دفعه اصابه نیشدم کتاکری درگیفتن که بالاخره سرکلهی تشبانه پیدا شد تشبان؟ توقیفت کردم نه تاری نشد چون فران در عقب زدیم به چک خود تی ابسلیت себя в руки. Они нас арестуют. Мы не в американской армии. Тогда мы будем расстреляны, как шпионы. Бежим! Нет! Я все беру на себя. Выйдите отсюда! Американский генерал нас разоблачит, как только я раскрою рот. Дэвид, тебе незачем раскрыт. Войдите. Генерал Камингс, командующий северо-восточным сектором района Б. Вы не присядете, сэр. Благодарю вас. С кем имею честь? Я майор Хортон. Здесь нахожусь по особому заданию международного характера. Хм. مایورم ماجره را خوندیم غربانیم <متصفح> مثل اینکه موضوعی ولی من اجازه نمیدم در محیط فردهی من از این اتفاقت میفته ده. سیاست من همیشه سیاست حفظ حسنیت بوده اتفاق روز دیگه قراره به واشنگتون برم تا در جلسه ای که به همین منظور تشکیل شده شرکت بکنم من حاضرستم یک چنین ماجرهی وارد پرونده من بشه شما خودتون شخصا با یک مسئولتت این, این پتکاری رو شاید بهتر بود اول میپرسیدین با کی دارین حرف هر می هرکه میخواد باشه شما کی هستید جنرال؟ متاسفانه جنرال نمیتونن به این سوال جواب بده شما اینجا چیکار کار متاسفانه به این سوال هم نمیتونن جواب بده سبکن ببینم سرگرد من از جنرال سوال می‌کنم به خودشون جواب بدن اینجا منطقه یه فرماندهی منه و من باید بدونم شما کی هستید و برای انجام چه کاری به اینجا ا آیا شما به حال مجله تایم رو خوندی؟ مجله تایم؟ بله، مجله تایم. نه، من. نه در این صورت چطور میتونید از دنیای خارج باخبر باشید؟ میجر؟ برای refinish قبل یک راهو وجود دره. فوراً با واشنگتن تمری. او. واشنگتن؟ یا؟ با کاخ او. یا! البته با خط مشتاق جنرال معطلشو میجر سی چاس یاد تال کنی دو نورد چلی فالا ستویکی جنرال خاطر موضوع به این کچیکی نباید پای واشنگتن رو به میون کشید گذاشتشته باشید جنرال چرا ما نباید دلان دست هم دیگر رو بفشاریم و همه چیز فراموش بکنیم ولی فقط این دفعه میبانه ازتون به عذرت میخوام جنرال آو... پرکینز, پرکینز آو. اگه یه وقت احتیاجی به کمک من داشتید من در خدمت گذاری حاضرم جنرال الانه... یه کمک چکی میتونید به ما کنید ما احتیاج فوری به مقداری مواد منفجره و این چیزها داریم به همون البته که میدیم چیز مهمی نیست سرهنگ؟ ترتیبشو بدید اول با سرگرد هورتون تماس بگیرید و بعد کاری کنید که دستورات دوست عزیز من ژنرال پرکینز فوراً اجرا بشه اتحادیه قربان موفق باشید جنرال خدا افسس <متصفح> تو هم اسم تو افسر روابط عمومی گذاشتی ولی به اندازه اون سرگرد ورز نداشتی عکس منو تو مجله تایم چاپ کنی ولی هری تو فرمانده پایگاه موشکی نیستی اموچن رپرکینزاس <تصفيق> تمام مردم خوشحالن که دارن این شهر رو ترک میکنن راضی کردنشون آسان نبود به منجردی که پولدار شدن از اینجا رفتن اگه سهامشون ازشون نمیخریدم یا همچین استفادهی نمیکردم شما هم استفاده میکنید مستی ماکیلا لدرون اصناد مربوطه از رجن را بشانه میدید؟ حالا؟ اگه ما به همه اعتماد نداشتی باشیم باید گفت مارد اوه البته اوه شده؟ او نو ممکنه یه دقیق اجازه بفرمایید مثل مکنم؟ وال بتن من خودش بهتر <تصفيق> میدونه چیکار کنه چی تیپ پدر میخواد شهر منفجر کنه آها چند سال پیش منفجر میشد شما ها اینجا چیکار میکنین من نگفته بودم از شهر بریم بیرون این نمیخواد بیاد نورمن جدا خیال داری دست به همچین کار احمقانه ای بزنی راه برگشت وجود نداره من نمیذارم تو این کار بکنی الان میرم همه چیزه به مکیلاب میگم چی میگی یه کم عقلانه تر فکر عقلانه تر تو میخی مستقلاتی که سطر هزارین ارزش داره دست بین ببرید من بابام که نیست به من اعتماد داشته باش همین الان میرم به مک‌آپ میگم نه صبر تو نباید آله من با چی کار دستور بده تو قیفش کنن جنرال اره این جنرال نیست متاسفانه باید این کار بکنم بلاش اما عذیتش نکنیم خب جنرال اجازه بدین اصنادو امزای کنیم؟ هر وقت شما حاضر باشید بدم حفظ رایی زمنان اگر براتون اشکالی نداره میخواستم زودتر کارمون رو شروع کنیم مستر مکلاب. هر هرچه زودتر بهتر It's like you say, I make it up. Sure, yes. لا ته همش در اختیار شما سیسیون دیگه چی گفتید؟ اولی او باواژ باشید؟ نظی بود تمام شعید و منفجهه بکنی راستی؟ نه فقط یه شوخی بود خیالتون نراحت باشه تصمیم <تصفح> داریدیم کارتون از کش همین الان. اون در ض می گفتم مرکز کنترل در اینطی شکه بپاپونن چون من اونجا محفوظ ترستی ما؟ او، بهتابی بیش منم برم او، نه، بست میکیلا ابترفت نخونید این شرمال شما هست شما شاهد رشتش بودی؟ و حالا باید این هدا بشم تماشا کنید هههههههههههه، جل مستر میکیلو همه چی آماده است جنجان بسیار خیل ما در اینجا محفوظ هستیم. بین ما و سحنه اصلی در حدود کلومتر اپ هست مستر میکیلو این سیما کیه؟ این سیما از ساختمان های شهر به مرکز تولید انفجار که اینجا از کشیده شده است اگه به این دکمه ها فشار بیاری تمام شهر ها بایده همه ساب کنید در ساب کنید موقعیتی رو به هم بگیدی؟ ولن نه ولی شروع کنید میجم بزن بیغید اتاق قربان شروع کن قربان حاضر حاضر حاضر قربان خب حالا بهتر ازر شما انتخاب کنید؟ اول از یه چیز کوچیک شروع کنیم. Well, چطور از مستر عاشر رو مال آقایون خانم همو قد که میه. حالا اجازه بیایی شهرداری را موفق کنی نه نه کجا بکناره چون اونجا خودش در حال خراب شدنه حالا نوبت منه چه سخنی؟ یا سام خواست او را زنده آه این هر فلزه نیست کجا بکنی جای خوبیه. نوبت مراعات کنید او البته آوه مستر مکل اب من نمیتونم کارخونه شما رو همجر بکنه بلی حالا اون دیگه منه شماً ندا ی اینجا من عجیبه عجیبه دیگه هیچی نمونده چجوری این کارو کردی سر من در بهترین ارتش دنیا تعلیم دیدم، این رو بدونی جنرال، یه مسائل اجازی واقعی مونده کن گنرال پروفیسور شما رو فورا ببینم با اجازه شما مستر مکیل این دانشمنده همیشه به آدم یک کاری داره ولی بله پروفیسور با من چی کرداشتید؟ گنرال محاسبات من تمامش قلط بود برو قلط. قلط جهتش کاملا قلط جهتش کاملا قلطی چه قلطی؟ موضوع چیه؟ نباید رو به شمال باشه پس اینجا به درده من یه ربوته. چی به دردتون نمیخوره؟ این زمین هم حالا که ساختمون ها از بین رفته معلوم شده که تمامش رو به تا شمال هست او بیتون رو به شماله ولی شما باید اینو قبلا به ما گفته باشید سر خب؟ باید تأسفه بنده است گولایی من چی میشه؟ ما قرار داریم ناچار موارد مواد مربوط به در کوزش رو عمل کنیم ولی تو ششت صحبتی از در کوزه نشده باید شده باشه لابد موقعی ماشین کردن از کلم افته و پس بولای من چی میشه؟ شهر من چی میشه؟ ازتون شکایت میکنم. این به موافقتون گزارش میدم به واشنگتن تلفن میکنم شندیدی چی گفتم؟ من به واشنگتن شکایت بکنم به طوری چه اطلاع دارید من در نخروز گذاشته از 24 کشور دیدم کردم هدف من از این مسافرتها بررسی سیاست حسنانیت در اون کشورها بود و به این نتیجه رسیدم که ما باید کوشش خودمونو دوباره بر کنیم فیلم وقت ندارم خیلی فوری قربم سفیر انگلستان آه, آه، این سیاست مداره این یکیش لاغل دوستانه است صبح خیر آقای سفیر آه. آقای سفیر براتون اشکالی پیش اومده گفتید چیکار کردن؟ ولی این غیر ممکنه می کنه آو نه، سفیر نگفتم شما دروغ میگید ویس گورد؟ جنرال پرکینز؟ آه، لطفاً یه رب گوشی رو داشته باشید آیا اینست به گوشتون خورده جنرال پرکینز؟ جنرال پرکینز؟ جنرال پرکینز؟ تو توت گواری تا جنرال پرکنسی؟ شما اونا میشناسید کامینز؟ بله البته اون یکی دوستانه صبیمیه منه تو منطقه فرماندهی من کار میکنم <تصفح> در زمینم باید بدونید که در معمولیت اخیرش خیلی از من کمک کرد شما میدونید که معمولیت جنرال پرکنس چی بوده؟ والله من مجله تایمو تقریبا مرتب میخوانم بلاخره به کره یه ماه رسید جنرال پرکینز همین الان یکی از شهرهایستان رو با خاک یکسان کرده یکسان کرده؟ این کارش زیاد دوستانه نبوده و شما بهش کمک کردید که این کاره بکنه مین؟ ولی اپنس ب... هم چیکار میخواد بکنیم؟ یعنی افراد شما بدون دستور شما این کار کردن؟ خیر قربن افراد من دیسیپلین فوقلادهی دارن بدون دستور من هیچ کاری نمی کنن. پس مسئولیتش به شماست ول ب... والا، بله بله که ظاهراً باید اینطور باشه بله آقای سفیر نه نه نه من فقط میخواستم اصل موضوع رو بدونم نه آقای سفیر ما نه تنها مسئولیتشو به اخته میگیریم بلکه بهتون قول میدیم فوراً برای تامین خسارت وارده اقدام بکنیم حتماً همین الان یک بودجه یک میلیونی سه میلیون پنج میلیون دلار. و دستور میدیم فوراً شهر رو از نو بنا با کنن، بله خدافز آقای سفیلی اینو آقایون بهش میدیم این... این شهر جدید و باشکوه به نام حسنیت نام گذاری شد این نمونه بارزیست از حسنیت برادران امریکایی ما. از همه مهمتر زنده نگه داشتن خاطره است که باعث ساختن این شهر شده است. تمام این شهر مدیم او هست. ها دیگه صاحب این شهر حسابی شدی نقای مکینات ما وضعیتش باشه قراب نشه تو دیگه باید منو شنفته باشی. من فقط توسع و ترقی اسکلی تو نیخوام البته باشه این چیش که تو کلا اله عغزیش بکنم Come <laughs> Меня опять оттуда скоро выгонят. И ты вернешься к нам в след? А ты этого хочешь? Больше всего на свете. Ну, если так, то я обязательно вернусь. Меня никто не остановит. До свидания. До свидания. Дэви, я жду.